Вишопеність у простому. В обласному центрі народної творчості відкрилась виставка двох майстринь з Баштанського району – Наталії Руденко та Олени Шарафуддінової. Вони представили понад 40 робіт, виконаних у техніці аплікація з джуту та мішковини. Олена Шарафуддінова говорить, що займається декоративно-ужитковим мистецтвом 30 років, пробувала різні техніки і напрямки, скільки всього створила поробок і сама не може порахувати. Навіть не знаю, у мене ніякої роботи вдома немає. Я все час роблю, дарю, десь в саді, школа, клуб, усе допомагає. А цю техніку називає найпростішою з усіх, які пробувала. Над такими витворами працює, зазвичай, не більше двох днів. Наталія Руденко говорить, що найбільше любить дарувати свої роботи друзям та родичам. Вони завжди цікавляться, що нового створила. Крім основних матеріалів, джуту і мішковини використовує багато додаткових елементів. Ну, «Нитки сюди йдуть різні, і на вишивання, і на в'язання, і ткані можна до мішковини брати, не дуже такі, із яркою основою. Пінопласт, картонна основа, бо все на картонній основі крутиться». А ще – насіння та горіхи, кавові зерна і багато інших матеріалів, у залежності від творчого задуму. Такі нібито та звичайні композиційні схеми – дерево, життя, пташки, пасхальні яєчка. Наскільки цікаво, коли їх роблять в такому незвичайному матеріалі. Ця експозиція відкрита до 7 квітня. Вона продовжує проєкт обласного центру народної творчості «Надія громади». Протягом 2023 року планують влаштувати виставки усіх членів Народного творчого об'єднання «Прибужжя». Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.